Acesta este ceaiul minune, rezolv problemele celor cu glicemia ridicat. Aceasta este soluția pentru problemele tale. Ai glicemia ridicat? Acesta este ceaiul care rezolv toate problemele pe care le ai. Originar din Africa de Sud? Acesta este o beutură natural care are nenumărate beneficii asupra sănătății. În timp ce localnicii au beut acest ceai de sute de ani, el a început să fie comercializat în 1904. Devenind apoi din ce în ce mai popular datorită efectelor pozitive pe care le are, ceaiul a ajuns să fie apreciat în întreaga lume. Vezi aici care este ceaiul minune sub efectele sensaționale ale acestuia.